Даша Недогуль не чує від народження. Навчається в 4 класі... ...Миколаївської спеціалізованої школи-інтернат номер 6. Сьогодні у дівчинки фотосесія... ...для випускного альбому молодшої школи. <рапевіття> Образ – школярка у бібліотеці. Така фотосесія у житті дівчинки вперше. А, говори, «Що конкретно?» «Іспугалася, Що... наоборот. «Хорошо, как? Понравилось мне, говорит, страха не было. Хороший фотограф, да, характер хороший, mm -hmm. спокійний, да, да, mm -hmm. Дочка потеряла слух в годі. Да, Донька втратила слух в перший річ свого життя. Я спробувала стукати в двері, а в неї реакції нема. В нас це спадкове, по моїй лінії. Бабуся та дідусь не чують, мій старший брат не чує, ось і діти мої не чують». Тому морально та психологічно я була готова, що так може бути». А це Сергій – однокласник Даші. Він також має вади слуху. Професійна фотосесія для хлопця також перша. Мама розповідає, дуже боявся, щоб правильно зрозуміти фотографа. «Утром встали рано, я ще спав». «Вранці прокинувся рано, мене будить. Мама, вставай, збирайся, нам пора. Тар все гарно вийшло». «Діти задоволені і нам все подобається». «Почути серцем» – таку назву для фотосесії обрала її організаторка Валентина Ткаченко, керівниця громадської організації «Добро та довіра». Проєкт благодійний, послуги професійного фотографа безкоштовні. Локацію надала філія номер 6 Маколаївської центральної міської бібліотеки для дітей імені Шури Кобера та Віті Хоменка. «У нас в проєкті діти, які не чують та не говорять. Звичайно, хотілося для них зробити щось незвичне. Тим паче, четвертий клас – випускники. Вони прийшли, запитали, чи є якийсь фотограф, який зможе пофотографувати їх. В голові миттєво сяйнуло – можна створити проєкт. Ці діти також потрібні нашому суспільству. Якщо вони не чують, вони можуть відчути це. Це не просто фотосесія. Ці світлини залишаться в альбомі випускному. Ми потім їх в Києві будемо друкувати – Ще сьогодні будемо їх читати на катері та пригощати солодощами. Працював з дітьми професійний фотограф Денис Корнеєв. Саме він продумував образи дітей та вчителів. Чоловік говорить: "Складнощів у спілкуванні не помітив". Ані абсолютно все понімають, навіть... Вони все абсолютно розуміють. Навіть якщо я показую якісь жести, вони все вхоплюють. Навіть мені здалося, що зрозуміли погляд мій. «Я з дітьми працюю давно, є досвід. З такими дітками вперше, але мені було легко. Основний момент – їх було мало, гарна атмосфера склалась». В проєкті задіяли чотирьох учнів. Фотосесія тривала чотири години. Організатори говорять, до кінця травня діти отримають пам'ятні альбоми. Ольга Руда, Євген Сержук, новини на Суспільному, Миколаїв.